Ідентифікували особу окупанта, який віддав наказ скинути бомбу на Маріупольський драмтеатр. Це 41-річний російський командир Сергій Атрощенко. Загарбник народився на Житомирщині, потім жив у російських Липецьку та Воронежі. Про це з посиланням на дані розслідувачів міжнародної спільноти «Інформ написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У березні 2023 року Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що відповідальниця за атаки на драмтеатр у Маріуполі та залізничний вокзал у Краматорську несуть російські війська.